هذه النسخه للاستماع فقط جميع الحقيقه والمشروع خايزين محفوظ وفقري هاليوم حققت المنال نوره يوم الدلع ومتدلل اطمخي يوم التخرج وفقري اطمخي المترفه فوق وفوق الغمام يا بنت عالي للبقاع الشهاده في يدك اغلى وسام افقري بين الملاوس بحصري الجدي مبروك الشهاده مثل شمس الصباح البسي ثوب التخرج والوشاح نوري يوم التخرج نوري من جامعة نورها حقك الملال في علوم الطب يا بنت الرجال هذا حلمك عقب الاعوام الطوال اعتلي نجم السما وتصدري بعد مجهود وتعب السنين إنت تفوق شهادة في اليمين، افرحي يا بنتي حققتي بخريج، إفرحي يا بنت أبوها وبخريج، وأمك تهنيك يا وجه السعاد، ديرة اللي فرحها يسوى بلاد باركت لك يوم تحقيق الوعاد، نادرة يا بنتي الجد الطريق وفي طريق راعي الأولاد اللي له فعول مسجلة بالشيم والجود بحد يجهلها جهلة اطمخي يا بنت أبوها وابصري بقريب اخوانك ونعم حوان في حياتك عزتك طول الزمان ربعك العتبة نروية السنان أمها للفزعات كل الثري لك خواتم بالحلا والزين غير ترجمة <تصفيق> <تصفيق> اطمخي يوم التخرج اطمري اطمخي يا المطرقه فوق الغماه اطمحي يا بنت للمقام المقام الشهادات يدك اغلى وسام اطمري بين الملا وتبحتري الف مبروك الشهاده والنجاح تهي النور مثل شمس الصباح البسي ثوب التخرج للوشاح نوري يومي تفرج نوري من جامعة فنورة حقك المنال في علوم الطب يا بنت الرجال هذا حلمك عقب الأعوام الطوال اعطري نجمس ما بعد مجهود وتعب طول السنين بالتفوق وشهادة في اليمين بخري يا بنتي حقك بخري افرحي يا بنت أبوها وفخري وامك اتهمنيك يا وجه السعاد بيراه اللي فرحها يسوى بلد باركتك يوم تحقيق الوعاد نادرا يا فتنة الجد الطريق وبطريق ابوك راعي لو محمد اللي له فعول سجله بالشيم والجود الجود بحد يجهله اطمخي يا بنت ابوها وفخري بخري <تصفيق> بخوانك نعمل خوان في حياتك عدتك طول الزمان رفعك العز باخر السنان السنه رمها للفسعه في المدثرين لك خواتم بالحلا والزين غير فرحهن هاليوم اليوم كالعيد الكبير افرحي جعلها ايامك بخير إذا كانت مصاريف تنظيفة تنظيفة تنظيفة تنظيفة